Quan vols visitar una web, el teu ordinador busca l'adreça IP on trobar la pàgina en qüestió. I aquí li ho pregunta? Aquest és un procés complex que veurem pas a pas. Si vols anar a quefeambum.cat, per exemple, el teu ordinador pregunta primer el DNS del teu proveïdor d'accés a internet. I aquest, si ho sap, li respon amb la IP dels DNS associats al domini que busques. Amb aquesta informació, el teu navegador ja sap on buscar la plana que buscaves. La demana i aquesta s'obre. Però pot ser que no ho sàpiga. Llavors el procés es complica una mica. El DNS del teu proveïdor d'accés a internet hauria de preguntar per aquesta IP al dnsd.cat. Aquest disposa d'un llistat amb les equivalències entre els noms de tots els dominis.cat i les adreces numèriques IP dels DNS associats a cada domini. Per exemple, el servidor de DNS de .cat troba al seu llistat que a què fem un .cat li corresponen aquests DNS associats al domini amb aquestes IPs. Atenció! Recorda que els DNS associats a un domini són aquell parell de DNS que, a través de la plana del registrador, s'associen a aquest domini i que són necessaris per disposar d'una pàgina web. Puncat li dona el DNS primari de què fer amb un puncat al teu proveïdor. Qui al seu torn va preguntar a l'empresa on tens allotjats els teus DNS. Aquí, el DNS primari, li dona al teu proveïdor la IP corresponent a l'adreça completa que vols visitar. El teu proveïdor, a través del teu servidor d'accés a internet, respon al teu ordinador amb aquesta informació. Aquest va a buscar-la i la plana, finalment, s'obre al teu navegador. A més a més, el teu proveïdor es guarda la informació una estona per si cap client seu li pregunta pel mateix domini. Així li pot donar la resposta directament, sense haver de tornar a fer a puntcat aquesta consulta. Sembla complicat, eh? Doncs totes aquestes preguntes i respostes entre ordinadors viatgen milers de quilòmetres al voltant del planeta només en dècimes de segon.